بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کیا ہمارا ٹاپک اب نئی امت مسلمہ کا تذک نفس جس میں اب احکامات عمرہ حج اور جہاد اور بدعتوں سے بچنے کے لیے کچھ احکامات ہیں اب تک آپ نے اسٹڈی کر لی کہ حج سے متعلق حج اور عمرے سے متعلق ایک ایکسپیکٹیشن تھی نئی امت مسلمہ کو کہ ان کی لڑائی ہو جائے گی تو قریش کے لوگ جو مکہ کے رہتے تھے تو بھی ان کے ساتھ ہوگی تو احکامات آیا آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اب وہ احکامات ہنایت فرمائیں کہ جو حج سے اس کو پہلے ایک سینیریوں کو پڑھ لیجئے کہ جہاد کا حج کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو کیونکہ یہ اصل میں ایک جہاد کی ایک یہ شکل ہے حج کہ جس میں ہم شیطان کے ساتھ ایک باقاعدہ ڈسپلن کے ساتھ جا کے جنگ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ آپ پڑھ چکے کہ پہلے تو ہم اپنے گھر میں نیت کریں گے تیار ہو جائیں گے اس کے بعد حج کے لیے جائیں گے چاہے آپ کسی فلائٹ پہ جا رہے ہوں تو پھر ایک خاص پوائنٹ آئے گا جس کو میکات کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ میکات ہیں کہ اسی سے پہلے ہی آپ کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ میکات آنے لگی ہے تو آپ احرام عموماً پہلے باندھ لیتے ہیں اس لیے کہ ہوائی جہاز میں مشکل ہوتا ہے نا اس کو پہننا تو اس لیے لوگ پہلے پہن لیتے ہیں تو نو پرابلم لیکن یاد رکھیں ابھی احرام شروع نہیں ہوا تو وہ مکات سے ہی شروع ہوتا ہے اور اگر آپ کہیں نارمل آپ سمندری جہاز سے آپ جا رہے ہیں یا آپ اپنے روڈ سے جا رہے ہیں تو اس کی مکات پہ ہی رکتے ہیں آپ وہیں احرام باندھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ البیک اللہ علّیک کہ اللہ میں حاضر ہوں آپ کے حضور حاضر ہوں آپ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے آپ ہی کی تعریف آپ ہی کے لیے ہے ساری نعمتیں آپ کی ہیں حکومت آپ کی, کی ہے آپ کی کوئی شریک نہیں ہے یہ ہم یقین کرتے ہیں اور اب ہم اس ڈسپلن کے اندر اس ملٹری کے اندر آپ شامل ہو گئے اب کچھ احرام باندھنے کے بعد کچھ پابندیاں ہوتی ہیں میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ بھی حج کے اندر یہ مردوں کے لیے وہ ایک خاص لباس ہے خواتین کے لیے نارمل جو کپڑے ہوتے ہیں وہی ہیں تو احرام کی پابندیاں آپ کیا کیا ہیں یہ کچھ چیزیں کے جو ہمیں احرام نہیں کرنی احرام میں یہ کام نہیں کرنی اچھا آپ کہیں گے یہ کہاں سے آیا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں طریقہ سکھایا گیا اور یہی وہ طریقہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام سے یہ طریقہ یہی سکھایا گیا اور سیم اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے یہی کرتے تھے آج ایک گالی گلوچ بالکل نہیں کرنا غیر اخلاقی عمل نہیں کرنا کوئی انتھیکلی حرکت نہیں کرنی فحش بات چاہے کو میاں بیوی کا از دواجی تعلق ہے وہ بھی رک گیا وہ بھی نہیں کرنا اور اس کے علاوہ کوئی باتیں بھی نہیں کرنی ایسی شکار ہمارے لیے منع ہو گیا کہ اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم آپ کو شکار کر کے تو اب جناب کوئی جانور کو وہ شکار کر کے اور پھر کھانا بنا لیں یہ الاؤ نہیں ہے بال اور ناخن کاٹنا بھی ہمارے لیے منع کر دیا گیا کیونکہ اب ہم ملٹری کے اندر شامل ہیں خوشبو بھی نہیں لے سکتے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے مردوں کے لیے سر ڈھانپنا یہ بھی جائز نہیں ہے اب ہمارے لیے ہاں خواتین پہن سر ڈھام سکتی ہیں ہم نہیں کر سکتے مرد نہیں کر سکتے پھر درخت توڑنا بھی ہمارے لیے منع ہے اب یہ دیکھیے یہ پابندیاں یہ تواتر کے ساتھ اور یہ پوری قوم کو اب کوئی بھی آپ یوٹیوب میں حج کا کوئی پروسیجر دیکھ لیں پورا اس میں آپ کو پریکٹیکلی نظر آئے گا لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے تو اب آپ کہیں گے یہ شکار کا بیچ میں کہاں سے آ معاملہ اس کا یہ کیا ایشو ہے اصل میں آج کل تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ جو میکات ہے نا یہ تقریباً ساریاں آلموسٹ ہنڈریڈ کلومیٹر میٹر مکہ سے لیکن مدینہ والوں کے لیے ذرا زیادہ لمبے ساور کرام کے لیے خاص طور پہ مشکل کی گئی کہ ان کے لیے فور ہنڈریڈ کلو میٹر ہے تو اب پھر کیا ہوا نہیں وہ ہوتا یہ تھا کہ ان لوگوں کے لیے کھانا کے لیے ان کو شکار کرنا ہی پڑتا تھا اس لیے ان کے لیے پابندی کی گئی اور اب یہ ہوا کہ پھر ظاہر ہے کہ جب بہت سے لوگ ایمان لے آئے تو انہوں نے وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے ریسٹورنٹ بنا دیے اور چلو وہاں پہ کھانا مل جاتا ہے نو ایشو آج کل بھی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس زمانے میں مشکل تھی خاص طور پہ کہ جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یہ پورے عرب تک جب تک نہیں ہوئی تب تک مشکل تھی پھر تو بعد میں ہر طرف کھانا ملنے لگا تو یہ ایک اچھا آپ کہیں گے یہ ہنڈریڈ کلو میٹر کون سی بڑی بات ہے ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے آج کل تو ہم بہت کریں تو ایک گھنٹہ لگے گا اور مدینہ سے بھی آ رہے ہیں تو چار گھنٹے میں پہنچ جائیں گے لیکن اس زمانے میں یہ ہنڈریڈ کلو میٹر تک تقریباً دو تین دن کا رستہ تھا تو آپ امیجن کریں کہ کتنا دور سے آتے تھے اور اس میں کھانے کو مینیج کرنا مشکل تھا لیکن چونکہ آپ وہ ڈسپلن کے ساتھ ملٹری میں شامل اس لیے مشکلات رکھی گئے پھر چوتھا اسٹیپ ہے حرم کا طواف صفہ مروہ کی صحیح اب یہ کیا ہوتا ہے کیا وہ دیکھیے آپ ٹریول کرتے کرتے کرتے ویکات میں اپنے احرام باندھے چلتے چلتے مکہ آ گئے مکہ میں پھر اب آپ حرم شریف پہنچیں گے یہ حرم شریف اب یہاں اپنے طواف کرنے طواف میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے پیدل جاتے ہیں بس اس کے لیے سات مرتبہ ہم نے پھیرے اپنے لگانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ سفر اور مروہ یعنی یہ ہم صفحہ سے مروہ کی طرف جاتے ہیں پھر مروہ سے ہم واپس صفہ میں جاتے ہیں تو اب یہ دیکھیے یہ کچھ تصویر آپ کو نظر آئیں گی یہ صفہ پہاڑی ہے ایک یہ پوائنٹ ہے اس طرح مروہ جو ہے وہ بھی ایک پہاڑی ہے تو ان میں آنا جانا آج کل ایسے ہوتا ہے یہ کر لیا اچھا اگر تو آپ عمرہ کر رہے ہیں نا تو یہاں پہ معاملہ ختم آپ کا عمرہ مکمل لیکن اگر آپ حج کرنے آ رہے ہیں تو یہ پروسس ایسے آپ نے کر لیا ٹھیک ہے یہ ایک یہ سنت ہے نفل ہے اور یہ طواف میں آنا یہ تو ایک لازمی ہے آپ کے لیے یہ تو فرض ہے یہ کر لیا آپ نے تو یہ ایک پروسیجر ہوا آپ کا ابھی احرام نہیں باندھ رہے ہٹانے نہیں ہیں وہی وہی پہنے رکھنے جب تک حجنا شروع ہو اس کے بعد اگر عمرے کی نیت ہو تو پھر بال مونڈ لیں یا کاٹ کر احرام ہٹا دیں پھر آپ نارمل رہیں گے پھر یہ جتنی پابندیاں ختم اگر صرف حج کرنا ہے تو پھر ویسے ہی احرام باندھے رکھیں تو اس کے لیے عموماً لوگ وہی کرتے ہیں کہ جو آخری دن کے پاس ہی مکہ پہنچتے ہیں تو وہ رکھے رکھتے ہیں آج کہ احرام اس کے بعد اب یہ ٹائم آیا ایٹ ذلحج کو اس میں احرام باندھنا اور مینا میں اکٹھا ہونا یہ ایک پہلا سٹیپ ہے یعنی اب کیا کریں گے آپ مکم کنوا میں رہ رہے ہیں آٹھ ذوالحج شروع ہوا تو اپنے احرام پھر باندھے اگر اتارے ہوئے ہیں تو اور نہیں اتارے تو ٹھیک ہے پھر کوئی ایشو نہیں اس کے بعد مینا میں اکٹھا ہونا یعنی اب آپ ملٹری پوری اکٹھی ہو رہی ہے جنگ کے لیے اب یہ مینا کیا ایک خاص ایریا اب اس کی تصویر آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ ہم نے حرم شریف اس کے پاس آیا کسی ہوٹل میں رہیں گے یہاں سے ہم چل کے احرام دوبارہ باندھ کے مینا میں آ جائیں گے یہ مینا ایک پورا ایریا ہے یہ حرم شریف سے کوئی 50, 55 فائیو فائیو ہے تو زیادہ نہیں تو اگر زیادہ گرمی نہ ہو تو لوگ پیدل بھی چلے جاتے تو یہ ایک پوزیشن اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہوگا میں یہاں سے چل کے یہ نائنتھ ذلحج جو ہے اس میں ہمیں عرفات کے ایریے میں پہنچنا ہے تو دیکھیے کہ نائنتھ ذلحج میں ہم عرفات میں پھر وہاں جا کے عبادت کرنی ہے اصل میں کیا ہے کہ ایٹ ذلحج کو ہم صرف احرام باندھ کے ملٹری میں شامل ہوئے اکٹھے ہو گئے اب نائنتھ ذلحج کو ہمیں عرفات میں جائیں گے اب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں ان اس میں مسلسل عبادت کرنی ہے ہم نے اور عبادت کرتے ہوئے پھر ہو جائے گی پھر رات میں ہم نے مزدلفہ میں رات رہنا تو اس کے لیے کیا ہے کہ عرفات سے آپ نے پھر چلنا ہے واپس آئیں گے تو یہ عرفات کا ایریا ہے اس عرفات میں آپ رات یہاں گزریں گے تو یہ کیوں گزرتے ہیں بھی؟ یہ اس لیے گزرتے ہیں کہ اس میں بھی وہی عبادت اور یہ پورا ڈسپلن پورا ملٹری کا اسی طرح ہی رہتا تو مشکلات تھوڑی سی یہ ہیں کہ مینا میں تو کئی دن رہنا ہے نا اپنے بھی اس کے بعد بھی تو وہاں پہ تو انہوں نے خیمے بنائے ہیں مظلفہ میں نہیں ہیں تو بالکل ملٹری کی طرح ہی ہم لوگوں نے زمین پہ ہی رہنا ہوتا ہے لوگ کر لیتے ہیں کہ اپنی کچھ نہ کچھ چادر یا اس طرح کے رکھ لیتے ہیں اس پہ لیٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیڑھ سو اس کے بعد پھر اگلا آئے گا دس الحج کو آپ کی جنگ باقاعدہ تو یہ جنگ کے لیے اگلا اسٹیپ ہوگا آپ کو ٹینس الحج میں مینا میں واپسی اس میں پھر ہم کیا کریں گے قربانی کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور اور احرام باندھنا وہ تو ظاہر احرام ہم نے باندھے ہوں گے پہلے تو اس کو اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کپڑوں کی پھر ضرورت ہو, ہو تو نئے احرام باندھ لیں نو ایشو کیونکہ پرانے اب ہو سکتا ہیں کئی دن میں گندے ہو چکے ہوں تو نئے آپ کر لیں اس میں نئے پہن لیں ہوں گے احرام ہی. اس کے بعد اگلا اسٹیپ شیطان کے ساتھ بڑے مارکے میں یہ ایک جمرہ جنگ جسے کہتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد یہ حج کا یہ اسٹیپ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ہم سر منڈوانا اور کاٹنا یہ اگلا اسٹیپ ہوگا آپ کا تو اب دیکھیں اس کے مینا میں واپس ہم آتے ہیں اب مینا کی تصویر آپ کو دکھا دوں مینا ایسی ہے یہ دیکھیں یہ ایک باقاعدہ اس طرح کے خیمے بنے ہوئے ہیں پہلے زمانے کے لوگ تو یہ ہوتے تھے کہ وہ خود خیمہ لے آتے تھے لے کے رہتے تھے آج کل کے زمانے میں یہ انہوں نے باقاعدہ خیمے جس میں آپ کو اے سی بھی ہوتا اور ساری فیسیلٹیز ہوتی ہیں واش رومز بھی ہوتے ہیں آپ آرام سے رہ سکتے ہیں کچھ ایک آدھ بلڈنگس بھی بن گئی ہیں کہ جس میں آپ کو ریسٹورنٹس بھی مل جاتے ہیں اچھا پھر اسی کے اندر قربانی کا یہ خاص پوائنٹ ہے مینا میں یہاں پہ ہم قربانی اب پریکٹیکلی آج یہ سلسلہ نہیں ہو رہا اس لیے کہ بہت سارے کئی تیس تینتیس لاکھ آدمی آتے ہیں تو مینج مشکل ہے تو اس لیے گورنمنٹ نے یہ کیا کہ وہ خود انہی کا ادارہ جو ہے وہ یہ قربانی کرتا ہے ہم صرف اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں اور وہ ہماری طرف سے یہ قربانی ہو جاتی جو ہے جو ٹائم ہے آپ کو وہ دے دیتے ہیں اس ٹائم کو ہم زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ جی ہو چکا ہوگا چلو احتیاطی کرنی ہے تو اور گھنٹہ ریزیوم کر لیں تو اس میں یہ قربانی ہوتی ہے اور یہ ہے جمرات یہ وہ ایریا ہے یہ شیطان کی ایک نشانی ہے پہلے زمانے میں ایک لمبی سی ہوتی تھی اب یہ اس طرح پھیلا دی ہے تاکہ ورنہ لوگ ایک دوسرے پہ پتھر مار رہے ہوتے تھے تو یہ جنگ کرنے ہم نے لیکن اب آسان یہ ہے کہ اس پہ لے جا کے آپ پتھر ماریں گے جو کہ ایک سیمپل ہوگی کہ جی ہم شیطان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اچھا عرفات کی شکل دیکھیے تو یہ ایسی ہے اس طرح سے پوری آبادی یہ آ جاتی ہے جو حج کر کے تو یہ ملٹری کے ہوتے ہیں مزدلفہ کا یہ ایریا ہے کہ جس میں اپنے رات میں سونا ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے اپشنز ہوتی ہیں تو اب دیکھیے کہ اس میں پھر مزید طریقے میں اور مزید کے احکامات ہیں اس کے بعد ہم حرم کی طرف جاتا جاتے ہیں طواف اور افادہ طواف افادہ اسے کہا جاتا ہے یہ مین فرض ہے ہمارے حرم میں یعنی یہ سارے احکامات لازمی ہم پہ اور پھر واپس میلہ میں جا کے رہائش ہوگی تو دیکھیے پھر اسی حرم شریف میں ہم آئیں گے ایک بار آ کے یہ طواف کریں گے اب رش چونکہ زیادہ ہوتا ہے تو بعض اوقات میں آپ کو پریکٹیکلی یہ مشورہ عرض کروں گا اگر یہاں رش بہت زیادہ ہوا آپ کے لیے تو نہ چلیے گا پھر آپ اوپر اس کی چھت پہ چلے جائیے گا وہاں آپ کو اتنی جگہ ہوگی آپ آسانی سے کریں گے لیکن ہوگا لمبا یعنی اس کا اتنا چکر جو ہے وہ پڑ جاتا ہے کہ آلموسٹ آپ کا پوائنٹ سیون فائیو کلو کا ہو جاتا ہے تو چلے سات آپ نے چکر کیے تو پانچ کلومیٹر بن جائیں گے آپ کی واک واک کر لیجیے گا اور ادھر آپ کریں تو ذرا کم ہو جاتا ہے لیکن وہ حج کے دوران مشکل ہوگا پھر دوبارہ آپ مینا جائیں گے اور مینا میں جا کے پھر کیا کرنا ہم نے پھر جناب بس گیارہ سے بارہ دن تک یعنی اگلے دو دن اور چاہے تو تیسرے دن بھی اب تین دن, دن تک رہے منا میں تین جمرات میں شیطان سے جنگ جس میں تین جمرات ہیں یعنی پہلی مرتبہ تو ایک بڑے میں مارنا جو بڑا شیطان ہے اس کے بعد یہ تین ہے یہ تین ایک تو وہی بڑا شیطان اور باقی ان کے جو چھوٹے چھوٹے ان کے مرید ہیں تو ان کی ایک نشانی ہے وہاں جا کے جنگ کرنی ہے اور جنگ کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں صرف کچھ نہیں کرنا تھوڑے سے پتھر جو ہیں وہ رکھ لینے لے کے اپنے نے سات پتھر مارنے ہیں اے شیطان کو اور میں نے دیکھا کہ لوگ بڑے جذباتی ہو کے صحیح مار رہے ہوتے ہیں اور بس جناب آپ کا حج مکمل ہوا اس کے بعد الودائی الوداعی یہ زیادہ اچھا نفل عمل ہے کہ آپ ایک بار پھر آرم شریف جائے طواف کر لیں اور پھر واپس جائیں اپنے ملک جہاں آپ نے جانا تو یہ طریقہ یہ اور اگر آپ کے لیے فلائٹ بہت دور ہے تو حج آپ کا ختم ہو گیا اب آپ نے اس کے بعد آپ نارمل کپڑے ہیں پہنے اس میں آپ عبادت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی تو کرتے رہیں نمازیں پڑھتے رہیں جو جب تک آپ ہیں پھر آپ کو یہ بھی ایک آپشن ہوتی ہے کہ آپ چاہیں تو مدینہ منورہ بھی چلے جائیں وہاں پہ آپ ہسٹری بھی آپ کو مل جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کے زمانے کی اور پھر وہاں پہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ مسجد نبوی میں کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے آپشن ہے اگر چاہیں تو ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کی فلائٹ پہلے آتی ہے یعنی حجم ابھی مہینہ ہے تو وہ آپ کو لے جاتے ہیں تو جناب تھینک یو سو مچ یہ ایک طریقہ ہے اب اس کے طریقے کی ہم ڈیٹیل ورز کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر